السلام عليكم اناقش الان موضوع منصات التداول الماليه ولازم نعرف لماذا هي بالغه الخطوره تعتبر منصات التداول الماليه قائمه على التذبذب اليومي في فروق الاسعار بين دقيقه اخرى او كل خمس دقائق فتره زمنيه قصيره لا تتجاوز اليوم الواحد وفي هذا شريط الخطوره فقد تغيرت البورصات العالميه تداول والبيع في نفس اليوم لان الاسعار لا تتغير بين يوم واخر بل تاخذ شهور او اسابيع لكي تتعدل الميزانيه وتحسن الارباح وتعالي تتحسن الاسعار ثانيا ان البيع والاغلاق في نفس اليوم وبينه لحظات او دقائق لا يضمن حدوث الارباح فالهذا فهو موضوع شديد الخطوره ويعتمد على فروق التداول اليومي في الدخل اليوم الواحد ويعطيك فترة تداول قصيرة لا تزيد عن 12 ساعة ومن المستحيل أن تحقق أرباح للسهم أو العملة في هذا الفقط الوقت القصير جدا ولذا أسميها فضل تسميتها بمنصات الإفلاس والخسائر وحذر منها.